کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پرورتگار شریروں سے خوب واقف ہے اور اگر یہ تمہاری تقسیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے امال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں